عزیزان سلام، امیدوارم هر جای دنیا هستید مغز جوان دلی شاد و تنی سالم داشته باشید. اعتراضات خیابانی مردم ماه دومش رو داره تمام میکنه و با توجه به شهادت شمار زیادی از نیروهای مردمی و جوانها در کف خیابان واقعا داغدار هستیم. و این داغداری از ته دل دست و پامون و بسته نمیتونیم کار خاصی بکنیم و تقریبا آچمت شدیم در خارج از کشور چرا که خودمون توانایی جانفشانی رو نداریم و از اینجا بر پشت خط مبارزاتی هر ادعایی کردن آسان است واقعیت اینه که یک ساعت در کف خیابان بودن شاید به مراتب بیشتر از ساعتها فیلم و برنامه تبلیغی تأثیر به داشته باشه روی مبارزات حال مبارزات وقتی که دوره یک ماهه و دوره سه ماهه خودش رو طی میکنه شرایط تغییر میکنه دوره یک ماهه یواشه شروع میکنه به ریزش نیروهای سرکوبگر و اینکه سرکوبگرها برای آرام کردن اجتماع مجبور خواهند شد که عده‌ای از نیروهای خودشون رو فدا بکنن و ظاهری هم که شده دادگاه نمایشی براشون برگزار کنن و شاید محکومشون بکنن. الان وقت اون رسیده که برای آروم کردن اوضاع دو حالت بیشتر نداره. نیروهای حاکمیت دو حالت بیشتر ندارن حالت اول ایجاد یک جنگ خارجی یک توطئه خارجی یک بمبگذاری یک دشمن خارجی و اتحاد پشت نیروهای سرکوبگر و تقریبا از راه به در کردن جنبش مردمی است برای این کار تلاش بسیاری کردند حمله کردند به مناطق کردنشین تحت اشغال عراق و از طرف دیگه ای هم مثل شیراز و شرایط دیگه ای هم پیش آمد ولی خوشبختانه مردم فریب نخوردن حالت دوم می و حالت دوم یواش واش وقت آن رسیده که نیروهای سرکوبگر اده از نیروهای خودشون رو فدا بکنن و با دادگاه های نمایشی اده از اونها رو محکوم بکنن و از طرف دیگه با دادن انتیازات جزئی بخان مردم رو آرام بکنن و یواشه مردم رو به داخل خانه ها ببرن حال وقت دادن نیروهای حاکمیت است چرا که داریم وارد ماه دوم میشیم واقعیت اینه که بیشتر از یک ماه دیگه تصور نمیشه که حکومت بتواند با این تندی و ذخامت بتواند با این زمختی مبارزات رو بخواد باش مبارزه بکنه چرا که نیروهای اعتراض و پیام مبارزاتی به داخل خونه تک تک افرادش غالگر هم وارد شده به خونه تمام این دشخیمانی که در خیابانها دارند جان مردم رو میگیرند به خانه آنها هم شعرهای زن زندگی آزادی رسیده و یه شوش نیروها از داخل شروع میکنن به از هم پاشیدن بزودی در ایران شاهد امتیازاتی خواهیم بود از طرف هایی که میاد برای مردم مثل بالا بردن حقوق نمیدونم بعد و بخشش هایی که برای قشر متوسط و قشر و پایین جامعه انجام میدن این حرکت ها روحیه مبارزاتی رو احتمال خیلی زیاد بالاتر خواهد برد و می بینم که رهبران میدانی دارن درست میشن و رهبران میدانی دارن خواسته های فرمول شده ای رو به حاکمیت پیشنهاد میدن و بر اساس فرمله خواسته ها دارن عمل میکنن ما در خارجستکشر کار خاصی از دستمون بر نمیاد به غیر از اینکه بتوانیم هم فکری با هم دیگه بکنیم راهکاری پیدا بکنیم برای خونسا کردن حرکت های، احیانا ضد مردمی جمهوری اسلامی برای خارج از کشور می توانیم فقط تأثیر روی افکار عمومی دولت هایی بذاریم که درش زندگی می کنیم می توانیم تأثیر بذاریم روی سیستم های تصمیم گیری کشور هایی که درشون زندگی می کنیم ولی بیشتر از این راه دیگه ای نداریم و بیشتر از این هم کاری نمی توانیم انجام بدهیم برحال حال همه فعالیت‌ها در داخل کشور هستش و ما امیدوار هستیم که در داخل کشور اون نتیجه دل بخواهی رو که شماها در انتظارش هستید هر چه سریع تر بهش برسید. وضعیت کشورهای همسایه ما هم بسیار بهتر از داخل ایران نیست. از لحاظ اقتصادی همه کشورهای همسایه ایران از ایران بدتر هم هستند، بهتر نیستند و از لحاظ فساد اداری هم همچنین انتظار میده در غرب کشور اعتراضات دوباره شروع بشه و در کشورهای غربی ما هم احتمالا اعتراضات مردمی شروع به کار بکنه مثلا در ترکیه با تورم بالای 80% دیروز و پریروز بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد پریروز و اعلامی اینکه که یازده میلیون نفر زیر خط فقر به زندگی می و درآمدی کمتر از دو دلار در روز دارند برای کشور ترکیه این یک فاجعه هست که نزدیک 11 میلیون نفر به نیاز نیازهای غذایی و دارویی و مسکن خودشون در مضیقه هستند و احتمال میده که این زمستون شاهد یک سری خوشونت های خیابانی بشیم و تقریبا تحولات ایران داره در تمام کشورها رسد میشه و مردم تمام کشورها منتظرن که ببینن ایرانی ها به چه نتیجه میرسن خوشحال خواهیم بود که خبر پیروزی رو ما از اینجا هم اعلان بکنیم و شما خوشبختانه به پیروزی خواهید رسید و از این هیچ شکی ندارم و یقین من در این است که بزودی شاهد ریزش شدید نیروهای اشغالگر نیروهای سرکوبگر و از طرف دیگه ایجاد دادگاه برای بعضی از عناصر و همچنین دادن امتیازات چشمگیری به نیروهای داخل خیابان هستم امیدوارم که موفق باشید و امیدوارم که بتوانید به خواسته هاتون برسید که خواسته های شما خواسته های ما هم در خارج از کشور هست ما در خارج از کشور انها سعی میکنیم که تا جایی که میتونیم نیروهای از هم واگ و گرا رفته و از هم جدا شده مخالفین رو در یک جا جمع بکنیم و پشت یک شعار و پشت یک ایده سعی بکنیم که رهبری نیروهای خارج از کشور رو هماهنگ بکنیم ولی کاری از دستمون بیشتر از این بر نمیاد برای مناطق کردنشین هم احزاب کرد شروع کردن به فعالیت کردن و دیدم که بیارنامه‌هایی بسیار زیبایی رو منتشر کرده بودند و از مردم خواسته بودند که با حفظ آرامش و کمترین هزینه دادن سعی بکنن که اعتراضات رو بکنن. ببینید دوستان برای اعدامه اعتراضات چیه که بسیار مهم است این است که کمترین هزینه رو نیروهای مردمی بدن و از طرف دیگه نیروهای اشغالگر و نیروهای سرکوبگر بیشترین هزینه رو بدن. برای همین دفاع مشروع استفاده از کوکتر مولوتوف یا وسایل دیگه مجاز است و این مسئله خوشونت طلبی نیست و از طرف دیگه فراموش نکنید که شما برای زندگی دارید وارد خیابان میشید سعی بکنید که کمترین ریسک رو انجام بدید و زندگی خودتون رو و اطرافیان خودتون رو حفظ بکنید سعی بکنید که با گروهی و به صورت سازمان یافته به خیابان ها برید و کسانی همراهتون باشند که اگر اتفاقی براتون افتاد بتونن بهتون کمک بکنن به بیمارستان منتقلتون بکنن یا اینکه خبرش رو در جای منتشر بکنن که شماها آسیب کمتری رو ببینید و مطمئن باشید که خبررسانی هزینه سرکوب رو بسیار بالا خواهد برد همه ما که در خارج از کشور هستیم مخصوصا کسایی که در مدیا کار میکنن امیدوار هستن و توانایی این رو دارن که مقداری از مسئله شما رو مدیم میدیایی بکنن و به این شکل به شما کمک بکنن که شماها در داخل کشور بی سر و صدا از بین نرید ولی تنها خواهش من اینه که شماها کمترین آسیب رو به خودتون برسونید و کمترین هزینه رو به خانواده خودتون تحمل بکنید امیدوارم که هر چه زودتر با کمترین تلفات بتوانیم آزادی رو در ایران جشن بگیریم